В нашому фонді «Рідна країна», як сказав Ігор, колись я придумав років 15 назад такий проєкт, який називається «Український щорічний», і ріка його було 90-та. Для того щоб популяризувати, а ми намагаємося я зокрема проекти робити більше на масовий рівень. Не, не, не викладачів історії переконувати, не університет переконувати так, а тих людей, які не знають українську історію, культуру та і от ми почали такі щорічники робити. Логіка їх така, що на кожний день хто з українців народився, видатних які історичні події відбулися, афористика українська і так далі. Ну, от ми, наприклад, сьогодні майже серйозні люди зранку, що ми зранку зробили? Заїхали в Бориспіль і пошанували іменинника сьогоднішня Павла Чубинського, автора гімна України, Бо Чубинський сьогодні народився. А чому ми знаємо? Тому що от щорічник тут чітко написав, хто народився сьогодні. А там цитата Чубинського, там е -е -е -е малюнок якісь і так далі. Це десь 15 років ми щорічники робимо, а цей зробили ми, звісно, Совородинівський. На ці роки ми робимо їх ну, відкритими, тобто, в наступному році логіка теж тут така, що тут більше 800 афористики Сковороди. Тобто, найвизначніші речі це мої колеги професори-викладачі Переяславського університету, заповідника Переяслава з нами співпрацювали, і от вони нам допомагали. Тобто, афористика, що в цей день Сковорода зробив? Ваші фотографії в офісі так само є, тому що ми тут реєстрували всіми музеями і так далі. Ми мусимо таку мережу українську, як я завжди кажу, Бог з ним, якщо десь влада не підтримує, там чи міська чи обласна. Тут нам між цими осередками українською треба працювати, щоб інтегральна сила, інтегральна сила була настільки великою, щоб ми могли не допустити того, що в цьому бюджеті допустили. Ну, що? Мінус 20 освіта, освіти, мінус 20 культура, культури, мінус і так далі, і так далі. Зумієте, значить, е, е, е, ну, вже не буду нікого там критикувати, з влади і так далі. Ви знаєте, як фінансуються владні проєкти і, і як профінансувалася гуманітарна сфера. І зараз ми по університетах, чому ми в університеті не їдемо? Сказати вам, чому ми не їдемо. Тому що в більшості університетів е, зараз викладачі нам писали заяву за власний рахунок, і в січні, бо немає грошей, і в січні сидять вдома, і ректори нам говорять, що ви приїдете, викладачі злі, Грошей нема, студентів немає, приїжджайте вже в лютому, може вони відійдуть, там вже зарплату буде відплатити, так що ми в лютому поїдемо по університету. але я вважаю, що це великою помилкою, можна в бюджеті, ми досвідчені люди і знаємо, де знайти гроші навіть у мовах війни, тобто є те, що можна було не фінансувати, не можна не фінансувати культуру, не можна не фінансувати освіту, не можна не фінансувати загальну моменту населення, бо це погано буде закінчувати, але сподіваюся, що Будемо виправляти ситуацію і е, вона буде покращуватися. І так, день за днем, український світ ми будемо е, завойовувати, бо, може, щоб спозитію закінчиться. От, е, е, ми, бачите, боролися довго, належно збили росіянина з комітету Всесвітньої спадщини в ЮНЕСКО. І як тільки ми збили, то тепер вже ще один номінант ми маємо – історичний центр Одеси. Це дуже важливо, що ви розуміли, я багато цим займаюся, я читаю курс світової спадщини ЮНЕСКО, я знав 50 фільмів із циклу «Сім чудес України» і надзвичайно важливо нашу історію, архітектурні об'єкти робити в список ЮНЕСКО, бо тоді ми світу показуємо, що ми давня, значима, велика країна, що ми мали всього 5 номінантів. ЮНЕСКО. І дивіться, нематеріальна спадщина, здавалася дрібниця, там якісь пісні і так далі. Борщ, така істерика була в Росії, коли ми пробили цей борщ, що насправді це дуже важливо. І тому що історичний центр Одеси став історичним пам'яткою ЮНЕСКО, це дуже важливо. Зараз я за те, щоб центр Чернігова, чому я зараз скажу, бо міста, які обстрілювалися, ми можемо скористатися рекомендаціями ЮНЕСКО, що які під загрозою знаходяться історичні пам'ятки, їх в терміновому режимі включають в реєстр? Ми зараз з колегами заснували ще один комітет, який має безліч проєктів. Це комітет по відзначенню стабітвісті Скоропадська була Скоропадська, бо це якраз буде в травні його річниця, а прийшов до влади, він значною мірою чи більшою мірою завдяки Полтавщині. А саме тут засновувалася і партія <клух> е е хліборобів, власне, ну як вона <клух> <статус> <клух> демократів. Да? Це я вже Липинського вже <клух> переформулював, так і е е братишемити. Тобто, це значною мірою полтавський внесок в українську політику. Так от пан Павло. На, на цій темі він написав і кілька книжок, зараз виходить черговий керівник, можливо, якраз вивернувся саме книги, будемо, будемо, будемо сподіватися. А це, а це значить, що ми невдовзі знов прийдемо до вас і буде у нас черговий привід поговорити. Привід поговорити. Доброго дня! Ну, перш за все, хотілося згадати про Сковороду і в чому важливість цього видання. У нас Сковороду, в російсько-радянському стилі, затерли як ікону. Ну, і стільки міфів до нього додали. Ну, святий чоловік, ходив боси її, бомжував і всіх закликав, всіх любити. Ну, таке враження, що він не живий. Ми просто зробили ікону, але важливо, і чому він в цій книжці ми хотіли це до сучасності, чому він важливий в сучасності? Він був лояльний до влади, він не був бідною людиною, але він брав те, що йому достатньо, а не те, щоб хапатися собі. Він не був таким добрячком і терпіли. Коли він викладачем був, то в нього є які оцінки? Тупий, як свиня. От такі він оцінки ставив. Бути. Або там, і ще, і ще, тобто він був досить жорсткий. Він і, і, зневажав цю тупу -ту бюрократію. І так само до них він і, так і говорив, хто вони насправді. Тобто, це не був той, що нам розказали, ну такий собі дядечко ходив, до всіх в гості і всім все розповідав. Юродовий, юродовий. Такий, ніби як не від цього світу. Він був досить сучасний чоловік. Він боровся з бюрократами, він, хто тупий, прямо так і казав, що тупий. Тобто це реальна людина, де є світобачення, але в той же час він намагався навчити людей мислити. Дві проблеми, які в нас зараз і сходяться з Ховгородою, це філософія любові. Нам кажуть, яка нафік любов, так в нас війна. А це дуже важливо. Ми мусимо ненавидіти ворогів, але ми на всі ці травми, які ми отримуємо, суспільство робиться злим. Коли закінчиться війна, у нас кожен когось або щось втратив. І коли зараз ми на адреналіні військовому думаємо, що ми впоралися з цим, це буде велика проблема після війни. Не лише для військових психологічної допомоги, для кожного. Сім'я, друг, майно, просто психологічно, якщо і досвід у світі цього не існує. Тому що, якщо, наприклад, є досвід психологічної допомоги військовим Сполучених Штатів після В'єтнаму або після Іраку, то тут вся нація. Ми з вами вже трішки по цій книзі, взагалі, поговорили, чекаючи наших гостей. Але перед цим хочу висловити велику подяку Ігорю Степуріну, дякуючи якому цей скрутний, Фінансовий час. Книга була написана ще до 30 річчя незалежності, відновлення нашої незалежності не міг, але дякуючи Ігорю Ця книга побачила світ, поки що тиражов 50 книг, але я думаю ми додрукуємо, знайдемо можливість. Оскільки ви вже про це говорили, як до сучасного питання ставитись признач... обрання точніше, головою організації українських націоналістів в единиці? Кожен з нас. Ну, ми всі його знаємо. Бо Фаріон сказав, що цього... це огидно. Це громадська огнення. <реш> ну, між Олегом Медуницею і, і Іриною <реш> і Фаріон а, я обираю Олега Медуницького. Проблема навіть не те, що вона була комуністкою. Хоча ну, дивно, що вона вступала в той час, коли ми там йшли боротися було... мені не дуже зрозуміла їхня мотивація. Чому от вони йшли туди? Чи можна зараз довіряти, а на а, а, а баба ЄГА! Протів! Знаете, знаєте, мені було надзвичайно приємно, коли я, я ж ми за своєю діяльністю займаюся контрпропагандою, тобто проти працюємо на информационном против, проти Росії. Мені було дуже приємно дивитися і читати вий на болотах, які відбуваються в російських пабліках, телеграм-каналах, які просто скаржились. А, кляті українці, вони же зараз на трехсолітий Сковороді влаштували то-то, то-то, то-то, а у нас там в Росії, що ж ми нічого не робимо, щоб ствердити, що це російське філософія. Тут зібрано 39 співокторів. За задумом, ми повинні бути рівнозначно на Тому що для нас завдання не мати якихось кумірів, які ми можемо лише падати перед якимось на коліна. Це російський шлях. Ми українці, значить вільні люди. Значить, ми маємо критичне мислення, ми можемо брати те, що ми хочемо від них і натомість розвивати далі. Відповідно, тут ми рівнозначно скавраді. А коли я звертався до авторів з майбутніх з і мене питали, а чи можна писати про війну? Ну, наприклад, це писала там Аня Маліон, поетка. Я кажу, не можна, а треба. Тому що, якщо ми говоримо про сковороду, це філософія серця, власне, про що писав Чижевський свого часу, про кардіоцентрити, то о, те, що у вас лежить на серці, ви про це і пишете.